الضمان ليه انا بتكلم عن الضمان انا من خلال تجربتي اشتريت من هنا واشتريت من بره مصر لما كنت بره واشتريت من بره لما كنت هنا احلى في مصر عندنا الضمان سنه واحده روحنا وجينا اي شركه بتديني ضمان سنه واحده كان بنبص على علامه السفان لان لما بشتري من بره الضمان مفيش حاجه اسمها سنه واحده اقل ضمان شفته سنتين والكومون او معروف او متداول ثلاث سنين واربع سنين وبعدين خدت بالي انه الضمان هي الضمان اللي بتدي الشركة المصنعة للسماعه مش مراكز الخدمة المحلية يعني الشركة اللي بتصنع لك بتدي لك ضمان دولي بتدهولك لمدة بتكتب فيه كده شهر او ثمانية واربعين شهر او أربعة وعشرين شهر انا ما شفتش حاجة منهم سنة يعني الشادخة ما حاجة منهم سنة طبعا اللي بيقولك ست شهور ده بره الموضوع خالص يعني ما مش بتكلم عليه يعني ما ينفعش احنا نتكلم عنه ففكره ان احنا بنلغي ضمان الشركه المصنعه ما ما نتعاملش بيه ونقول ضمان سنه واحده ده محتاج مراجعه ثانيه خصوصا ان انا بدفع تكلفه اصلا اكثر من اللي بدفعها بره زي ما قلنا في المشكله اللي فاتت فانا بدفع قيمه أق اعلى وباخد ضمان اقل ده مش من مش من العدل خصوصا ان انا لازم أأمن نفسي ضد عيب الصناعه السماعات جهاز يعني كاستمايز بالانجليزي كده يعني مش مش حاجه عامه مش جهاز مش جهاز استهلاكي من الثلاجه مثلا او موبايل كله زي بعضه. محتاج ان انا اجرب قبل ما اشتري السماعه ومحتاج اخد تجربه كافيه. فكرت ان انا اجرب السماعه جوه المكان الجميل اللي في الشركه او في مركز الخدمه وده مكان هادي ورائع ورايق اقدر احكم على السماعه كبيئه هاديه. فكرة غير كافية لأن أنا في حياتي العملية محتاج أجرب في أماكن العمل اللي أنا بشتغل فيها، محتاج أجرب في مدرسة لو أنا طالب، محتاج أجرب في البيت نفسه لأن البيت هو البيئة اللي أنا بعيش فيها ومش مش دايما بتبقى بيئة هادية وفيها الأصوات اللي أنا بسمعها كل يوم، محتاج أجرب في الشارع اللي أنا فيه، محتاج أجرب في المواصلات اللي أنا بتحرك بيها أو في العربية أو في الحياة اللي أنا بعيشها يوميا، الموضوع ده محتاج إن أنا آخد السماعة كام يوم وبعدين ارجع احكم عليها اذا كانت ده ينفعني ولا لا، فطبعا في مصر ما عندناش الامكانيه دي وفكره ال 14 يوم دي فكره غير واقعيه وما تنفعش، ده مش جهاز استهلاكي زي ما قلنا، ده مش تلاجه او مش جهاز عادي هعرف ارتاح معاه او مرتاحش معاه او يظهر معاه العيوب بتاعته في اول 14 يوم، لا الجهاز ده محتاج ضبط واعاده ضبط برمجه وانا وإن بروح واقول له مشاكلي ايه فيجي يحلها لي فيضبطها معايا وهكذا وهتكلم عن مشاكل البرمجه فلو قلنا ال 14 يوم ممكن تقبل لو انا كشركه ضبطت البرمجه بتاعت السماعه للعميل بشكل كامل وارتاح وقال لي تمام من هنا ممكن ابدا اقول عد 14 يوم انما ان انا عدت 14 يوم من تاريخ الفاتوره وانا لسه ما ارتحتش ولا ومحتاج اضبط برمجه فده غير منطقي الحقيقه بره في موديل انا يعني ما بحترمه جدا اللي هو الواري فري بيريود او فتره لا قلق اللي هي بتبقى لك حوالي 45 يوم في اغلب الاماكن دلوقتي بقى 60 يوم انت اه دفعت ثمن السماعه ولكن في خلال الستين يوم من حقك لو انت ما ارتحتش انك انت ترجع السماعه وتاخد فلوسك كامله فبتبقى انت مطمئن ان اذا ما ضبطتش معايا فخلاص انا مالبسهاش بقى وخلاص بقت مشكلة بالنسبة لي لا انا في عندي صلاحية ان انا لو مرتاحت اخد حاجة تانية او ارجع السماعة ديت ودور في مكان تاني فالحقيقه ده كان بيريح وبيشيل عبء عليا وانا باخد القرار الخاص بصير السماعة وبالذات لما يكون سماعة حديثة او سماعة غالية ولكن الاحلى من كده الموديل اللي عاملاه شركه ونترون واللي اتمنى انها تعمم في كل الشركات. شركه ونترون عامله موديل اسمه فليكس ترايل وهي عباره عن انك انت بتقدر تجرب من بدون ما تدفع اي قيمه للسماعه بتاخذ سماعات خاصه بالتجربه مطابقه مت... للحاله بتاعتك مطابقه للي انت عايزه بتجربها بقى في بيتك بتاخدها بشكل كامل لمده ممكن توصل ل 45 يوم. وخلال المده دي انت بتروح وترجع وتقول لهم بالمشاكل بتاعتك فيضبطوها لك يعملوها لك لحد ما يا اما تستقر وتقول اه دي كده جميله تمام فبينقلوا البرمجه بتاعتها على السماعه اللي انت تدفع ثمنها وبتاخدها او لا مش تمام ف السماعه الترايل بتاعت التجربه وتقول لهم شكرا وبسلاسه وبراحه وما فيش اي عبء نفسي ولا اي حاجه. التجربة دي تسهل لي جدا عمليه ان اخش اختار استماع. انا الحقيقه التجربه دي انا شايف انها يجب ان تعمم في كل الشركات، ليه بقيت الشركات ما تعملش كده؟ الموضوع ده مالوش علاقه بالثقه في سماعات الشركه. الموضوع ده له علاقه بتفاوت ناس وتفاوت استجابتها وراحتها وفي توفير بقى البدائل لكل شركه ليها ميزه تنافسيه مختلفه فانا يتوافق مع احتياجات الميزه التنافسيه بتاعت الشركه دي بس عايز اجربها. فدي نقطه مهمة جدا فكرة التجربة قبل الشراء محتاجين حلها